szeretettel köszöntöm önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is, nagyon örülök hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honor Trade Részény társaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös ember és életjobbító fejlesztő képzésén vagyunk, én Csonke Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik vezetője.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 Rákóczi falván élek, kapcsolatban élünk. Én azért kezdtem a nyílt akadémián tanulni, mert valamit hiányoltam, ami jobbá teheti a, akár a saját életemet, akár a másoknak is tudjak segíteni. Rengeteg mindent tanultam, és alkalmaztam ezt a rengeteg féle tudást, és mégsem volt elég semmilyen életterületre, szinte csak az egészséges életmódhoz. 5 évvel ezelőtt rám talált a PPH, amiért nagyon hálás vagyok, itt tanulhatok Szedlacsik Miklóstól, egy olyan komplex rendszert, amivel valóban minden megoldható minden életterületre a hétköznapi életben, akár a saját, akár a mások, akár a csapattagok életének segítésében. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által az életem teljesen megváltozott, sokkal-sokkal jobb lett. Nem csak önmagammal tanultam megbánni, a családtagjaimmal is. Enélkül a tudás nélkül nem tudtam volna elérni azt sem, hogy önmagamat reális lássam. Éppen mostanában a személyiségfejlesztő coach mindenkinek ajánlom, erre a tudásra mindenkinek szüksége van amíg önmagunkkal nem tudunk jól bánni addig sem az életünket sem másoknak nem tudunk megfelelő segíteni hát egy pár szót én is szeretnék szólni magamról mi foglalkozásom autószerelő és jelenleg még szivattyúgépészként dolgozom de a PPH tanulócsapatszervezés helyezem az első helyre tehát sokkal jobban térbe kerül Rákóczi falváról érkeztem családai helyzetem párkapcsolatban én is a Nyílt Akadémia szerintem ő talált rám, mint én találtam rá. Én is természetgyógyászattal kezdtem, de valahogy mindig éreztem, hogy nekem nem ez a feladatom. Elkezdtem olvasgatni, szétnéztem, felmerültek kérdések, hogy miért vagyok én itt, ki vagyok én egyáltalán. Sok, nagyon sok rengeteg előadást hallgatom és néztem, és régi bölcsönletek azt mondják, hogy, hogy tulajdonképpen a hiteles tanítványi láncon keresztül juthatunk el a tudáshoz és én itt a PPH-nál Szedlacsik Miklós személyében találtam meg ezt a úgymond hiteles mestert a PPH-ban nagyon sokat fejlődtem nagyon megváltozott a, a, az életem sokkal jobban tudok figyelni a mostra jobban tudom élvezni és szeretni az életet ezelőtt élet minden pillanatát és ezt te is megtapasztalhatod a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú Mesterkocs és Boldogság Specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedül álló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetőnk az egyetlen személy a földön, aki az emberek javára akarja felhasználni az, az a anyagban szerzett tapasztalatát és a szellemiséget is. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes, ma itt a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten, legkésőbbre 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba, szeretném megkérni vezetőnket Szeglacsik Miklós mesterkócst hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit milyen a hozzáállásod ebben kapcsolatban? nem az elsős borús időre gondolom hanem egy általánosabb, borús az is? még borúsabb érdekes világot élünk, nem? tehát ugye azt mondják hogy a többség érdekében vagy az emberek érdekében tegyél meg bizonyos dolgokat, nem? És, és igazából erre hivatkoznak, nem? Hogy, hogy azért tegyél meg olyan dolgot ami, ami bizonytalan számodra ami, mert hogy a többség érdeke azt hívánna és ki el hogy mi a többség érdeke? tehát ki, ki dönti el? ja a kormány, aha a kormány dönti el hogy mi a többség érdeke? hát ugye csak egy-két dolgot mondanék ebben kapcsolatban hogy például olyat hogy én beszéltem olyan orvosokkal meg olyan egészségügyi dolgozókkal akik ugye oltásokat csináltak, főleg a influenza elleni oltásokat csinálták és azt mondták hogy sose volt akkor oltás semmilyen vírussal szemben amikor járvány volt tehát sose volt tehát ez egy szabály volt az egészségügyben hogy a, amikor már járvány van akkor nem oltanak Hát most ez az egészségügyi szabály, ez úgy van fölrugva, hogy kell. Hát a legnagyobb oltási kampány az a tavaszi, meg az, most az őszi. idényben van, de főleg az ugye a tavasziba volt. Ura, na mindegy. Ez az egyik dolog, meg másik az, hogy az ember eddig eldönthette, hogy milyen gyógyszer szed és nem tudtak beléd erőszakolni gyógyszert, érted? tehát felnőttként nem tudtak rád erőszakolni oltást de az úgy volt hogyha esetleg olyan országba mentél volna ahova valamilyen oltás van hát akkor nem mentél ha az nehogy isten kötelező lett volna de hát még azok se voltak kötelezők én úgy tudom ha egy országba bementél és hát gyakorlatilag most olyan dolgot kényszerítenek rá az emberekre ami, amit eddig sose csinálták, sose tehát még akkor se csinálták ezt amikor tényleg valami olyan járvány volt ami ami tizedelte az embereket de nem tizedelte hanem mondjuk elvitte a lakosság negyedét vagy felé. Ugye most nem egy olyan helyzet van, hogy, hogy elvinni a lakosság negyedét vagy felét. Nem tudom, tudjátok-e, hogy van egy olyan egészségügyi protokoll, hogyha valaki bármiben meghal. Tehát bármibe. Ez egy ilyen. A világban van ez, ez a WHO ajánlása, vagy nem tudom mié, mindegy. Lehet, hogy nem a WHO-é, de. de ezt a protokolt az a legtöbb ország követi hogyha bárki bármilyen, bármiben meghal, tehát mit tudom akár elüti az autó. És, és ugye tesztelik, hogy van-e benne koronavírus, és ha van benne koronavírus, akkor a koronavírus statisztikát növeli. Tehát a koronavírus halálozási statisztikát növeli tehát ez nem összeesküvés elmélet hanem ez egy tény tehát Magyarország például ezt a protokollt követi hogy mindenki aki meghal bármiben meghal letesztelik a koronavírussal kapcsolatban és hogyha találnak benne koronavírust akkor onnantól kezdve az koronavírusba halt meg tehát bekerül a koronavírus statisztikába elég érdekes, nem? És akkor úgy persze, hogy kijön világviszonylatban, a média szerint 3%-a hivatalos adatok szerint 2%-os halálozási ráta. Hát persze, hogy kijön. Hát, mi majdnem, mit tudom én, én állítom, hogy hogy ha mondjuk most letesztelnék az egész magyar lakosságot, letántán akkor a magyar lakosság legalább felében találnának koronavírus már és akkor így a számok nem csökkenni fognak mert ugye egyre több ember átesik a koronavíruson ami azt jelenti hogy van benne koronavírus és akkor onnantól kezdve bárki bármegben meghal akkor lehet ugye egyre nagyobb százalékokat kimutatni hát nyilván a kezdet kezdetén még ez a szám ugye arányaiban alacsonyabb és akkor egyre nagyobb tud lenni hogy egyre többen ugye átesnek rajta ráadásul ugye a, a beoltottakban meg aztán végképp benne van ha gondold végig beoltanak valakit, beleraknak ugye hát mi ellen kellene védeni a koronavírus ellen tehát akkor nyilván akkor legyengített vírust vagy nem tudom hogy lehet legyengíteni egy vírust mindegy egy legyengített vírust belerakják, érted? az olt oltásba tehát akkor befecskendezik, és akkor onnantól kezdve benne van. És akkor mondjuk meghal egy oltott a autóbalesetbe, és akkor onnantól kezdve benne van a vírus, mert beleoltották, és akkor ki lehet mutatni benne, hogy benne van a vírus, és akkor onnantól kezdve már is meghalt, és akkor a vírus statisztikát euh, mutatja koronavírus statisztikát, tehát hogyha minél nagyobb arányba beoltják a lakosságot, ugye a koronavírus ellen, ami ugye elvileg koronavírus legyengített akármi, hát akkor onnantól kezdve akkor gyakorlatilag szinte előbb-utóbb, ha bárki bármiben meghal, minél nagyobbak a beoltottsági arányok, annál inkább az lesz, hogy, hogy koronavírusba halt meg mert benne van a koronavírus nem tudom hogy ez, ez most csak egy elmélet amit mondok de de állítólag ez a protokoll hogy akiben kimutatják az abba halt meg függetlenül attól hogy miben halt meg de ennek utána lehet nézni, a hivatalos dolgokban is utána lehet nézni hogy így van például Magyarország ezt a protokollt követi, Ausztria is stb. stb. stb. az európai országok ezt a protokollt követik de hát ugye miért követhetik ezt a protokollt? hát vajon miért? tehát miért jó az hogyha van egy betegség és annak a számai sokkal nagyobbak mint valóságban érted? a statisztikai adatok, miért, miért jó hogy nagyobbak mint, mint valóságban? hát ebből gött van valami tehát e mögött van valami. Tehát ha, ha nagyobb számokat hazudunk, mint amennyi ténylegesen van bármilyen területen, akkor a mögött van valami hátsó szándék. Hát gondoljuk vissz, végig. Tehát, hogyha te bármikor hazudtál életedben, azután volt, a mögött volt valami há a hátsó szándék. Hát tudod, mert akkor nem kellett volna hazudni, nem? hát akkor lehetett volna mondani az igazságot tehát bármilyen hazugság mögött a világban ez egy dolog, tény, bárki bármit hazudik a mögött hátsó szándék van nem? tehát általában mi szokott lenni a hazugság mögött? valami eltitkolás nem? nem az szokott lenni? tehát hogy valamit eltitkol az ember, valamilyen valóságot eltitkol, azért van a hazugság mert valamit el akarunk titkolni na most ha bármilyen, bármin módosítunk tehát félig igaz, félig hazugság az is hazugság ha 90%-ban igaz és 10%-ban hazugság az is hazugság tehát a világon ha egy kicsit is eltérsz a valóságtól akkor azonnantól kezdve az hazugság tehát most tök mindegy hogy 90%-ban tértél el vagy 10%-ban akkor is hazugság csak lehet azt mondani hogy kicsit hazudtál vagy jobban hazudtál vagy még jobban vagy az egész úgy ahogy van hazugság, de akkor is hazugság tehát ha valami nem, valami amit mondasz az nem valóságos akkor az hazugság, nem? tehát a, ha valakit becsapsz az is hazugság, csak szebben van fogalmazva, nem? és mindig ha valaki hazudik akkor azért hazudik mert avval a hazugsággal van valami negatív szándéka nem pozitív, nem? és általában még egyszer mondom egy olyan szándéka hogy el akarja fedni az igazságot nem? tehát gondold végig bármikor életedbe hazudtál tehát nem mondtál igazat azért csináltad mert el akartad fedni az igazságot nem így van? na most akkor ennek alapján gondoljuk végig hogy az vajon hazugságe hogyha valakit mondjuk elüt egy autó és mit találnak benne koronavírust akkor utána azt mondják rá hogy ő a koronavírusba halt meg érted? ez vajon hazugság vagy igazság? érted? hát az illető nem koronavírusba halt meg, hanem elütötte az autó abba halt meg de mivel volt benne koronavírus ezért ugye azt mondják rá hogy abba halt meg Na, akkor ez igaz? hogy ő koronavírusban halt meg? nem igaz, mert nem attól halt meg tehát akkor lenne igazság hogy mindenki koronavírustól halt meg hogyha tényleg attól halna meg, nem? de ha megnézi az ember a leírásokat hogy az embereknek milyen betegségeik voltak és utána ott van a koronavírusos adatok között ugye a koronavírus Hun. megnézed és akkor azt látod hogy ott vannak olyan betegségek is amiből amúgy is bele lehetne halni simán tehát én azt tudom hogy ugye kisebb nagyobb betegségei voltak például a rokonaimnak mert azért mondok beszélek a rokonokról mert azoknak tudtam hogy milyen betegségeik vannak és és nem koronavírus időszakkal, hanem előtte, kisebb-nagyobb betegség mit tudom, bementek kórházba, például mondjuk bement azzal hogy melyik ez a remegés? alzheimer? parkinson, mindegy, ezt kettőt keverem, a alzheimer az a gondolkodási jó mindegy, tehát bement Parkinsonba, érted? Itt, itt, hát nem volt olyan idős, 70, egy pár éves bement parkinsonnal, bevitték kórházba, kapott egy tüdőgyulladást a kórházba és meghalt, érted? a másik rokonom bement, tehát lábon ugyanúgy, mint a kettő, bement a kórházba izével például mondom megint nem most hanem még a koronavírus elő, bement vízesedéssel. vizesedett érted? És akkor ugye elkezdték, ugye a vízhajtó akármiket adni neki, de mindegy. Kapott egy tüdőgyulladást, tüdőgyulladásból meghalt. De nem hónapok múlva egyik se, hanem egy-két héten belül. Akkor volt, aki bement azzal, hogy véletlenül nem tudta, hogy mi van az üvegbe. Hát rendes benzines üveg volt, tehát ilyen háztartási benzinüveg. És meghúzta így van bevitték kórházba tüdőgyulladásba meghalt ezt a pár héten belül akkor mit tudom mi én volt aki rovarcsipés. megcsipte úgy hogy a beteg lett a rovagcsipéstől bement kórházba tüdőgyulladásba meghalt Érted? tehát eddig is voltak ilyenek hogy tüdőgyulladásba bementek a vagyis bementek a kórházba egyéb, tehát nem volt tüdőgyulladásuk de jött a tüdőgyulladás és akkor íra a pont volt érted? tehát gyakorlatilag a tüdőgyulladás az előidézte hogy ő elmenjen na most ha megnézed gyakorlatilag ugyanez a koronavírus csak nem azt írják oda hogy tüdőgyulladásban meghalt hanem ha felfedezik benne hogy koronavírus akkor koronavírusban meghalt, érted? szóval de akkor ez igazság? tehát hogyha az embernek van mindenféle betegsége és mondjuk kap egy tüdőgyulladást és utána eddig mindenki szinte a kórházban az ilyen betegek legalábbis az én okolságokban tüdőgyulladásban haltak meg, most ha találnának benne mondjuk most lenne az a betegségük, most itt a Covid idő alatt, és találnának benne Covidot, érted? Akkor azt mondanák, hogy nem tüdőgyulladásba halt meg, hanem koronavírusba. És akkor az vajon igazság? Nem igazság. Most gondold végig, mit tudom én mondjuk, az ember megfázik. Régen fogtad, kikúráltad most mit csinál a legtöbb ember? hű covidos vagyok vagy nem tudom hogy covidos vagyok hanem hű ha netán mi van ha covidos vagyok? pontosabban mi van ha covidos vagyok? pedig csak megfázott, érted? mi van ha covidos vagyok? gyorsan elszalad teszteltetni magát olyan helyekre ahol sorba állnak a tesztelők, érted? de egy ember nem megy egészségesen teszteltetni magát legalábbis ha elmegy akkor az féleszű, mindegy szóval ott tesztelésen, érted? vagy ülnek látni mert én jártam egy olyan helyen ahol édesanyám van ahol ugye tesztelések vannak és ott állnak sorba az emberek és most gondold végig, mintha elkapnak egymástól ilyen olyan betegséget, mert ugye ezek a léguti megbetegedések az általában hát cseppfertőzéssel terjed, így van és elkapják a másiktól, érted? na most nem elég hogy van neki egy náthája még mit ami én hozzá kap egy influenzát csak most mondtam valamit érted? vagy bármilyen más egyéb léguti hülyeséget és ami azt jelenti hogy akkor már nem egy betegsége, hanem kettő hát a szegény, szegény immunrendszerével már duplán kell dolgoznia hogy leküzdje ezt az egészet ez az egyik problematika. a másik problematika az hogy ugye mit csinálnak az emberek mit tudom én van egy léguti dolog eddig simán mit tudom én kezelték ilyen olyan házi praktikákkal érted? most hűha hát nem, nem vagyok covidos elmegy tesztelt itt magát, nyilván a nagy részére meg is állapítják, hogy az. Mi fog történni? Hű, ha, hát akkor most mit csináljak, a, a hazamegy jó esetben. Igen ám, de ugye mit csinált eddig az ember, míg nem volt ez a Covid hülyeség. Azt csinálta az ember, hogy fogta, és a házi praktikával, mit tudom én. Fölszakította a válladékot, és akkor otthon elköhítset. Most már kilos köhögni egyet köhöntesz valahova, már ilyen üzés szemmel néznek rád, érted? Hát nehogy köhögjél már véletlenül. Képzeld el, akarsz dolgozni egy munkahelyen, és tántán köhögnöd kell, nem köhöghetsz, mert furcsa szemmel, mert hazazavarnak, érted? De tényleg. Ha köhöghetsz, a gyereked nem köhöhet, mert hazavarják, érted? Na most magyarul az ember nem köhögheti föl a váladékot miért nem? hát azért mert nem köhögheti föl a köhög, akkor az érted? és sok ember meg nem akar hazamenni, mert azt mondja hogyha hazamegyek táppénzen vagyok akkor nem annyi fizetést viszek haza és onnantól kezdve szívesen dolgozna mint régen is, hát a régen is az emberek náthások voltak, köhétsetek, az dolgoztak nem volt ebben gond most nem dolgozhatsz munkahelyen ha köhögsz, nem haza kell menned érted? na most aki meg még pánikol is érted hogy hú ha covidos vagyok akkor eszébe se jut hogy azt föl kéne köhögni A szépen gyűlik a lerakódás, az egyre kevesebb levegőt tud venni az illető és akkor mi lesz belőle? hű ha már nem kap levegőt? hát már nem, nem köhögj ki Érted? Nem kap levegőt, jelentkezik az orvosnál, jön a mentő, Nino, Nino, már viszi kis kórházba, érted? Miért? Hát mert nem kap levegőt. Mit csinál rögtön rárakják a különböző levegőztető hülyeségekre. Vagy lélegeztető akármi. Nem biztos, hogy lélegeztető, lehet, hogy csak levegőztető akármire. És az steril. Vajon mennyire steril? Na, csak úgy kérdezem. Az tuti egy baktérium nincs ott véletlenül ebbe az egész rendszerbe. érted? mert áraknak egy maszkot és az a maszk meg a csővezeték meg minden kutya totál steril hát annak kéne lennie? persze logikusan annak és az vajon? vajon az? aki tudja? most onnantól kezdve az ember totál kiszolgáltatott, érted? ott eddig az ilyen dolgokat meg simán otthon elrendezte, úgyhogy nem kellett kórházba menni, mit tudom én nézek adatokat és mit tudom én, ausztriai adat, Ausztriában ugye meglepetésre ugye februárban be akarják vezetni a izét a kötelező oltást februárban, képzeljétek el, megnéztem azt írja a média hogy 524 ember van Intenzíven. Há, hát ha mondjuk 524 ember, egész Ausztriában, képzeld el, 524 ember elhasznált szám? nem, mondjuk tételezzük fel, van 100 egészségügyi intézmény érted? mondjuk ott ahol feküdhetnek az emberek az intézményenként 5 de legyen 50, akkor az intézményenként 10 akkora szám, de akkora, érted? tíz ember van intenzíven kórházonként, ha mondjuk van ötven egészségügyi intézmény, amiben feküdhetnek hát az akkora szám, hogy az valami félelmetes, hát ez félelme, hát az arra már aztán tényleg azt kell, hogy mindenkit beolcsanak érted? tehát mintha elment volna az emberek esze érted? szó szerint tehát szó szerint tehát nem is értem tehát az emberek eddig szépen elgyógyig otthon, otthon magukat mit tudom hogy köhögett és tényleg nem akart menni korre, vagy nem akart menni orvoshoz érted? akkor fogta ugye mit csinált? jó menni kellett orvoshoz a covid előtt mert menni kellett orvoshoz ott mindenki kölgött össze-vissza, de az nem volt probléma, most ugye hála Istennek már se kell menned, érted? hanem bejelentkezel telefonon, belekölgsz vagy kettőt a telefonba, érted? azon nem kapja meg reméljük a, azon keresztül az orvos a bacit, érted? és akkor ugye elmondod a tünetedet, az kiírtál pénzre, tehát ez viszonylag egyszerű, érted? és akkor ha jól csinálod, akkor fogod ott otthon kikúrálod magad, a hagyományos húra technikákkal érted mit tudom régen mit csináltak még nem volt semmilyen gyógyszer kamilla törűköző érted bele a forró kamel, kamilla izébe a valami lábosba érted aztán ott inhalálot csinált az ember, az, az egész jó lett tőle, de szó szerint hát ugye jöttek utána a gyógyszerek és egyszerűbb mit tudom én bevenni egy gyógyszert mint ilyen tűrűközös módszert megcsinálni legalábbis a legtöbb embernek és akkor csinálták utána az emberek most, most nem, most már nincs otthoni gyógyítás, már nem gyógyítgatjuk magunkat Van megyünk kórházba, érted? hát én a covid előtt is azt láttam hogy ha valaki bemegy kórházba hát komolyan azt láttam a rokonaimnál főleg idősebb korban hogy utána nem jöttek ki élve élve nem jöttek ki na most most hogy ilyen mindenféle ki tudja milyen járványok vannak mert már influenza járványról nem is tudunk, van csak azt se tudjuk milyen, még mi a neve, érted? Már fele tudja, már NÁTA sincs, az is van csak már nem Náthának nevezik, mindegy és, és akkor az ember úgy van vele hogy ilyen időszakban hát én be nem mennék kórházba be nem mennék, max látogatóba, de annak meg nem lehet menni mert ugye nem lehet, érted? szóval egy ilyen érdekes világban élünk tehát mivel ezt egyértelműen látni hogy nem valósak az adatok tehát szépítettek vagy mit tudom én csúnyítottak most tök mindegy Az mindig, még egyszer mondom, ha hazudtság van, valaki hazudik tök mindegy hogy az az állam hazudik vagy egy magánszemély a mögött valami titkolás van tehát az ember azért hazudik, mert valamit titkol. és ez a kérdés hogy mit oké? Okay? na most van egy másik szabály ha valamit egy ember nagyon magyaráz, megmagyaráz ugye ez a másik szabály sose hidd el tehát ha valamit nagyon magyarázkodik az sose hidd el tehát ne hidd el hogy az úgy van tehát ha valaki nagyon megmagyarázkodik akkor tuti hogy amögött hazugság van. Jó, ez az egy emberi szabály. Tehát komolyan, ha valaki valamit nagyon magyaráz, megmagyaráz, amögött hazugságok vannak, ezt tuti Na most, de a, a tévében is emberek vannak, akik szerkeztik a különböző magyarázatokat. tehát olyan mintha az emberek elfelednének ilyen szabályokat hogy hogyha változtatnak adatokon akkor az hazugság és ha hazugság van akkor elfednek valamit azt is elfelejtik az emberek hogyha valamit nagyon megmagyaráznak de nagyon-nagyon megmagyaráznak azt tudni hogy a mögött hazugság van és ezt mondom ez minden embernél így van és az tök mindegy hogy sokan magyarázkodnak vagy egy ember magyarázkodik vagy bármi ami emberek ugye emberek tudnak magyarázkodni ha ember vagy emberek magyarázkodnak amögött hazugságok vannak világos ez? tehát ezért ugye én nem egy két vezetőt képeztem már életembe tehát és ugye rengeteget fizettem vezetőképzésre, ez egy saját vezetőképzésemre ez egy át, tehát tanították nekem a kommunikációban ha valaki magyarázkodik sose hidd el amit mond, érted? tehát ha valaki nagyon bizonygatja hogy az nem úgy van akkor sose hidd el főnökként, hanem mindig azt csináld hogy nézz utána, érted? tehát sőt tanították hogy az magyarázkodik akinek ég a háza, érted? tehát lényeg az hogy a magyarázkodások mögött mindig ott van tehát egy alkalmazott magyarázkodik ugye nekem voltak alkalmazottaim is annak idején sose hidd el, nézz utána, érted? és ahányszor utána betartottam ezt a szabályt mindig rájöttem, hogy ez a szabály tökéletesen igaz és sose találkoztam olyannal, hogy na ez volt a kivétel nem volt ilyen tehát mindig, mikor egy alkalmazott, vagy bárki más, nagyon magyarázkodott a mögött hazugságok voltak, amit el akart fedni ha nem hazugságok, olyan igazságok voltak, amit hazugsággal akart bocsánat, elfedni. Ha valaki megmásított valami adatot, amögött mindig, megint csak azért csinálta, mert az egy hazugság, hogy az igazságot elfedje. Érted? És akkor nekem mondhatnak akármit ezekkel kapcsolatban azóta én ezt a szabályt, ez nekem belémvésődött, belém valaki nagyon magyarázkodik, akkor azt tudti hogy a ott vannak az a, azok az igazságok amit elfed, érted? hazugsággal elfed világos ez? de az emberek mintha sose tanultak volna ilyet, de tényleg lehet hogy nem is tanultak, de ha jobban végig gondolod ez tökéletesen igaz, lehet hogy te nem voltál se főnök nem próbáltad ki hogy ez így van, emlékezz vissza a gyerekedre ha a gyereked nagyon magyarázkodott bármikor az életében tudti hogy a mögött hazugság volt, érted? mármint úgy értve hogy hazudott a magyarázkodásával tehát magyarul el akart fedni a magyarázkodásával valami igazságot, érted? mondom ha gyereket neveltél biztos hogy mindenkinek volt olyan helyzete a gyereknevelésben hogy a gyerek nagyon magyarázkodott ha nagyon magyarázkodott, a magyarázkodás maga volt a hazugság és avval az igazságot akarta leplezni. jó? nézd meg bármilyen ismerősödet mikor nagyon magyarázkodott utána ha kiderült utólag hogy a magyarázkodás mögött mi van akkor mindig láthattad hogy nem az van mint amit ő magyarázott, világos ez? ezért ugye egy főnök mikor egy dolgozó magyarázkodik tudod mit mond? nekem ne magyarázkodj vagy ne magyarázkodjon oké okay. mert utána fogok úgy is nézni annak a dolognak ennyi világos ez? ez egy alap dolog egy olyan helyen ahol ember embereket vezet úgyhogy mivel ugye én most vezető vagyok, nem főnök, de vezető vagyok ezért ugye javaslom mindenkinek aki ugye itt tanul hogy ugye ha, ha magyarázkodni fogsz bármikor életedben felém akkor tuti hogy gyanús leszel miben leszel gyanús? hát hogy nem mondasz valóságot, igazat, érted? jó tehát ezért úgy, ugye úgy szoktam csinálni hogyha valaki magyarázkodik akkor megállítom jó és akkor elkezdek kérdezni jó hát elkezdek kérdezni, valamelyik nap is volt egy ilyen helyzetem hogy valaki elkezdett magyarázni dolgokat és mondom állj majd én kérdezek nem kell magyarázni semmi és akkor ugye kérdezek és akkor ugye vannak rafinált emberek, tafkosak, hogy próbálnak kitérni a választól tudod a válaszadástól tehát másra válaszolnak, ó oh, hát csak én ezt tanultam, hogy, és akkor mondom hogy nem a kérdésre válaszoltál oké? Okay? na most lényeg az hogy ez miért jó? mert azóta mióta én ezeket a szabályokat? ugye nem csak tanultam hanem hála Istennek lehetőségem volt amit tanultam mindig a gyakorlatban átvinni mert volt saját csapatom tehát ugye nekem 91 óta van saját csapatom és ilyen dolgokat 98-tól kezdtem el tanulni és 98-ban meg már nem kis csapatom volt hanem nagy csapatom akkor éppen volt kb. 130 alkalmazottam is azon kívül hogy volt több száz olyan ember akivel mint vállalkozó meg ilyen hasonló mód van, cég akármilyen együttműködtem és ugye az azt jelenti hogy főnök első számú főnökként működtem vagy vezetőként ugye a csapatban ami azt jelenti hogy simán tudtam ezt elkezdeni a gyakorlatban használni az ilyen dolgokat tehát az olyan típusú tudás ami úgy hívnak hogy emberismeret meg ehhez kapcsolódó emberek vezetése az pont céges tuda, tehát céges kapcsolat, tehát céges működésként tudtam használni tehát cégként tudtam használni és vezetőként tudtam használni, tehát vezetőként tehát nem úgy hogy hogy mondjuk mellé viszonyba voltam emberekkel hanem úgy hogy ők alárendelt viszonyba voltak hozzám képest ami annyit jelent hogy még egyszer mondom főnökként vezetőként tudtam használni azokat a dolgokat és ez nagyon jó volt mert nem úgy tanult ami nagyon sok ember hogy a családján próbálta ki a család esetében például sok család úgy működik hogy ugye a párok azok mellé rendelt viszonyban vannak egymással vagy például a barátokon próbáltak ki vagy a rokonokon próbáltak ki de ott is mellé rendelt viszonyban vannak az emberek ugye? Én meg úgy tudtam ezeket használni, hogy fölérendeltségi viszonyból elindítva. És az azt jelenti, hogy úgy tudtam kipróbálni, mint főnök vagy mint vezető. Oké? Okay? Tehát, ha az ember tud, mert tanul, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy azt vajon annak a használatát ki tudod-e próbálni és ami nagyon fontos hogy be tudod-e gyakorolni tehát amikor azt tanítják egy mondjuk egy vezetőin egy vezetői kurzuson hogy a beosztottjaiddal hogyan bánjál és mikor a beosztott magyarázkodik és és te főnök vagy akkor tényleg ki tudod próbálni, utána tudsz járni, mert a te területed az amin, amire rá és ahol dolgoznak az emberek és ott mindennek utána tudsz járni és meg tudsz róla győződni hogy a tanítás mennyire igaz de ha neked nincs egy olyan területed ahol erről meggyőződj akkor tudod mi a legfőbb probléma hogy az ember kiindul magából, a saját egójából, ahol az ego azt mondja, hogy amikor én magyarázkodok, akkor nem fedek el valami másfajta igazságot. Érted? Ezt mondja a saját ego. És az ember azt mondja, hogy ó, hát az nem is úgy van, ahogy az oktató mondja. Nem is úgy van, hogy az mindig így működik és akkor onnantól kezdve az ember gondold végig tanul valamit és avval szemben ami tanul kéteje van hogy az úgy van ténylegesen na most akkor gondold végig ha neked bármivel szemben amit tanultál életedben kétejed volt utána hogy tudtad hasznosítani? sehogy sehogy világos ez? sehogy nem tudtad hasznosítani tehát az ember csak akkor áll neki valamilyen tudásnak a hasznosításának hogyha vala szemben semmilyen kéteje nincsen, világos ez? ha egy kicsi kétejed is van avval kapcsolatban hogy az úgy van, nem fogsz neki állni alkalmazni oké? és az a baj hogy minden embernek már van egója eddig életemben kettő olyan emberre találkoztam akinek nagyon minimális egója volt pedig elhihetitek hogy több sok ezer sok sok ezer tehát majdnem azt tudom mondani hogy tízezrekkel találkoztam személyesen és két ilyen emberrel találkoztam összü is de elképzeljétek el nem nők voltak, nem két férfi oké? Okay? és lényeg az hogy hát a többinek mind volt egója na most ha ezt megnézzük tanulsz valamit amit ugye az egód azt mondja hogy hát ez nem lehet így mert hát én sose mondok úgy sose azért magyarázkodok mert hogy elfedjek valamit sose pedig mindig ezért magyarázkodsz világos ez? és mit fed el az ember olyankor? nagyon egyszerű szabály az ártó tettedet világos ez? tehát amikor az ember elkezd magyarázkodni akkor mindig valamilyen szintű ártó tette. Tettét, tehát saját ártó tettét fedi el éppen mondom mindig oké? Okay? és akkor most képzede de ilyet tanulsz itt és az egód meg azt mondja hogy ezt neked Miklós már nem is így van oké? Okay? na most akkor hogy fogja az illető ezt használni életében? soha sehogy, soha sehogy pedig mondom én kivétel nélkül, minden embernél erről meggyőzöttem hogy egy ember amikor magyarázkodik bármilyen területen, az életében milyen területek vannak, nézzük csak meg hoppá, na hát itt most jól elnyomkodtam, mindjárt vissza már visszamentünk, jó? Mindjárt. Ezt kell nyomkodnom. Itt van tíz terület. Bármelyik területen te magyarázkodsz? Bármelyiken? Éppen valami ártó tettedet fededel el. Oké. Okay. Éppen. És ha az ember így működik, akkor gondold végig, amögött ami mögött emberek vannak. Az, az az emberek is így működnek oké? Okay? jó? mert nem gépek szerkesztik a híreket például nem, emberek oké? Okay? és amikor nagyon magyar, kiállnak magyarázkodni hogy miért kell ma mondjuk beoltatni magadat akkor jegyezd meg hogy miket tanultál most jó? akkor éppen elfedik a saját átoltetteiket vagy amire a megbizottak ártótetteit mindegy ebből a szempontból tehát ez egy tudás tehát a tudás az érték, kincs, érted? a tudás olyan dolog ami pozitívát egy, tudja tenni az életedet, érted? az a dolog az ami a helyes útra tud vinni a tudatlanság az nem vissza a helyes útra, soha nem is fog, soha nem is vitt senkit a helyes útra a tudatlanság tehát amikor azt Gondolod, vagy azt tanították, vagy azt hallottad valakitől, hogy hát ilyenkor jobb, hogyha homokba dugom a fejemet. Hát ez butaság. Oké? Okay? Tehát a stróc az egy buta állat. Szó szerint. És azt csinálja az, hogyha valami mit én, veszély van, akkor puf homokba dugja a fejét de az embernél nem ez a megoldás hogy homokba dugja a fejét hanem hát gondolkodik, hát mi képesek vagyunk gondolkodni emberként vagy nem? szó-szó okay. hát elvileg akkor inkább úgy mondom hogy elvileg képesek vagyunk a gondolkodásra gyakorlatban már nem annyira elvileg ugye tudjátok azt hogy sokan vannak úgy időskorban hogy ugye időskorban nem tudom mennyire figyelted meg már nem mondhatom azt hogy a fiatal generációhoz tartozok ezért ugye a környezetemben lévő emberek hát idősödnek és ugye vannak nálam jóval idősebbek is akiket ugye mivel engem érdekel az ember és az élet működése hát ezért régóta figyelek meg idősödő embereket és azt figyelem meg hogy ahogy az emberek nem használják a gondolkodásukat akkor létrejönnek ilyen betegségek, érted? Amit, ami igazából nem betegség hanem tünet például olyan hogy nem használja az agyát és akkor létrejön olyan hogy Alzheimer, meg Parkinson, mert az is hozzátartozik egyébként a Parkinson is ehhez a kérdéshez, mert az is agyi eredetű és ilyen agylágyulás például érted? demencia, stb. stb. tehát egy csomó olyan dolog ami, amit figyelj meg az időseknél és figyel meg azok, figyeld meg azokat az időseket akik használják az agyukat, azok ne, nincs ilyen probléma lehet hogy van fizikai, mit tudom én nehezen megy, de a gondolkodásával az ég világon semmi probléma nincs érted? tehát ha megnézed most mintha egy olyan világban élnénk ahol ez már elkezdett jellemző lenni a fiatalabbakra is tehát agyalágyult akarsz lenni vagy acejmeres vagy demenciás akarsz lenni tehát nem az az agy használata hogy nézed a tévét vagy nézed a telefonodat azt nyomkodod érted? hanem az hogy kombinálsz, gondolkodsz, érted? az azt jelenti hogy használod az tekervényeidet. tehát működteted az agyadat tehát elkezdesz mondjuk logikusan gondolkodni mit jelent a logikus gondolkodás? az azt jelenti hogy van egy kiindulási pont és van egy elérhető eredmény és a kiindulási pontnál elindulsz, gondolkodsz, eljutsz egy pontig majd utána tovább gondolod a dolgokat, megint tovább jutsz egy pontig megint, megint, megint, megint, lépésről lépésre, végig gondolod a dolgokat lépésről lépésre és elérsz egy kívánt eredményhez, érted? de az a kívánt eredmény Soha nem születne meg, ha logikusan nem gondolnád végig. Na most, ha megnézitek a tanításaimat, nem ezek a tanítások, hanem azok, amik a kócsképzésben vannak. Ezek csak információk. Ha megnézitek a tanításaimat, akik itt tanulnak akkor egy dolgot mondjál olyat amiben nincs logika egy olyan képzésemet mondj tehát most körülbelül 5 évesek a képzéseim egy év alatt azt mondja hogy 30 x 12 az 360 órát képzek azt mondja az 5 év alatt az 1800 óra 1800 óra alatt mondjatok egy olyan témát amiben nincs logika és logikusan nem jutsz el arra az eredményre nincs ilyen nincs ilyen tehát egyetlen egy olyan dolgokat, dolgot nem tanítok amiben nincs benne a logika, érted? ahova nem tudsz oda eljutni arra az eredményre amit én tanítok érted? ezt csak azért mondom hogy keressetek még olyan képzést a bolygón ahol az előadó vagy a tanító ezt csinálja tehát én figyelek a tanításaimban mindig arra hogy azt ha te logikusan elindulsz és végig gondolod ugyanoda juss amit én tanítok ezt csak azért mondtam mert a logika az eléggé fontos ugye nem csak a földi ember számára hanem a világegyetemben lévő dolgok számára és és ha bármit nem tudsz logikai lapon végigvezetni akkor ott valami gubanc van hát okay? valami gubanc van tehát olyan nincs hogy a semmiből lesz valami, olyan nincs, olyan nem létezik, érted? tehát ha valami nem logikus, nem lehet logikusan végigvezetni akkor az hazugság, érted? ez is egy szabály tehát odáig vissza tudom logikusan vinni az egészet odáig hogy volt a teremtő és most mi vagyunk itt emberek, érted? és a kettő között úgy indult hogy a teremtőn kívül más lény és anyag nem létezett a világegyetemben érted? és onnan végig tudom hozni neked logikusan odáig amit úgy hívunk hogy ma, érted? na én még nem találkoztam olyan tanítóval amelyik ezt itt a földön amelyik ezt meg tudja csinálni oké? Okay? az, hogy én nem földi eredetű vagyok, az már más kérdés, érted? csak a testem de ez már más kérdés a testem az persze hogy földi eredhető, hát ez ugyanúgy mint ugye nektek is szóval a lényeg az hogy hogy mit csinálunk nézzük meg gyorsan tehát azon kívül hogy itt van ez a terület majd ugye visszatérekre képzéseink vannak én azért születtem hogy ez a világ jobb legyen te is ezért születtél hogy tegyél azért hogy a világ jobb legyen mert magától nem teszünk érte hogy a világ jobb legyen nézd meg mivé válik a világ márpedig most ez amiben vagyunk annak a következménye hogy a jó emberek így karba tett kézzel várták hogy hát ha jobb lesz ezt csinálták Ezen kívül, hogy várták, hogy majd jobb legyen, semmi nem történt. Na most ez úgy működik, ahol a jó emberek nem tesznek semmit, ott a rossz eluralkodik a Földön. Érthető ez? És nem uralkodik a rossz el a Földön. Ha valaki azt mondja, hogy nem uralkodik el a rossz a Földön éppen jelenleg, akkor az megint csak hazudik neked. Érted? Hazudik tehát gyönyörűen látni nem mostantól, nem ettől a két évtől, hanem már hát gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy a múlt század elejétől látni hogy a, a rossz az fokozatosan teszi a dolgát aminek volt része két világháború érted? amiben volt hidegháborútól kezdve mindenféle ahol folyamatosan a múlt század eleje óta a lakosságot félelembe tartják valamilyen szinten néznek mindenütt félelembe tartják oké? Okay? biztos voltak kivételek de hogy a bolygó nagy részében ez történt hogy a múlt század eleje óta folyamatosan félelembe tartják az embereket tehát most már több mint száz éve erről meggyőződhetsz és akkor ahogy ennek a félelemben tartásnak milyen eszközét választják az eléggé választékos például az volt hogy háború, az elég félelem, nem? a háborúk akkor éhínség, az is elég félelem, nem? akkor hidegháború, az is elég félelmetes és akkor voltak ebben ilyen egy-két egy évek amikor ez nem így volt egy-két év, ilyen egy-két éves átmenetek és akkor ha nem az egyik volt az ellenség akkor a másik ország hanem a mit én az oroszok akkor a kínaiak, hanem a kínaiak akkor a koreaiak hanem a koreaiak akkor az arabok, mindig van valami ellenség, érted? hogy az emberek féljenek tehát gyakorlatilag én visszaemlékszem erre a 60 évre, jó nem tudok 60 évre nem mondjuk 56-ra vagy 54-re simán visszaemlékszem és azt látom hogy mindig volt valami félelemben tartás amikor szocializmus volt, kádáli szocializmus akkor is oké okay, akkor nem az oroszoktól féltünk hanem az amerikaiaktól, nem? gondoljuk végig akkor rendszerváltás után már az oroszoktól kellett félni, akkor itt mindig van most éppen a koronavírustól kell félni, éppen már mit tudom én mit tudom én milyen variástól lehet félni, nem? már valami olyan nevet is omikron. mondtak. Hogy... Omikron, omikron, igen, omikron variás, érted? Omikron variás, én jó betűvel kezdődött, arra emlékszem. Omikron varja. Tehát itt van itt már minden. Érted? Elmúlt száz év erről szól. Hát. És ha megnézzük, valahogy azért túléltünk, nem? Nem volt kellemes a szüleinknek vagy nagyszüleinknek, főleg, érted? Én esetemben a nagyszülőknek. A világháborúk nem voltak kellemesek, tudod? Az még rosszabb volt, mint a mostani helyzet de végnézzük ezt az egészet, érted? miért ki így kell élni, miért? a jó emberek mindig politikusoktól várták az elmúlt száz évben a megoldásokat érted? előtte a vallásoktól várták a megoldásokat a vallásoktól már évezredek óta várják a megoldásukat megoldották? nem, a politikusok már több száz éve vannak megoldották, de hogy oldották meg vagy ezt látod hogy megoldották, mi volt még? hát más, ez a kettő volt, nem? politikusok meg vallások. várták az emberek a megoldást innen, onnan, amonnan, de nem oldódott meg tehát nem gondolod hogy az kellene hogy az embernek jobban kellene ismerni önmagát jobban kellene ismerni a másiknak a működését mondjuk a párjáit vagy esetleg a szüleinek a működését miért fontos a szülő? az egy előző generáció miért fontos a gyerek? mert az egy következő generáció és a generációknál generációs különbségek vannak ezért probléma ha generációs különbségük párkapcsolatokkal találkozok ott ahol generációs különbség van a férj vagy a feleség között, érted? mindegy hogy melyik javára és ugyanígy generációs különbség van közted és a szüleid közt és generációs különbség van közted és a gyerekeit között ami a generációs különbség azt jelenti hogy másként láttok dolgokat, más nézőpontotok van ugyanarra a dologra nézve érted? és ha az ember nem ismeri azt hogy hogyan kell ezeket a generációs különbségeket áthidalni akkor ne csodálkozzon hogy mindenféle problémája lesz az a más generációkkal oké? Okay. és akkor képzeld el hány olyan van hogy például születik egy gyerek és esetlegesen két generációval Idősebb már mondjuk a nagyszüleje. Érted? Két generációval. Egy generáció az 25 év. Jó? Ezt jegyezzétek meg. De van még egy furcsaság a generációknál, hogy van egy generáció váltás. És az azt jelenti, hogy a generáció váltás az, az például volt. 17-ben volt, 42-ben és 6, vagy 43-ban és 68-ban, érted? Tehát 25 év, de az azt jelenti, hogy 1967-68 között generációváltás, majd 42-43-ban generációváltás, majd 17-18-ban volt előtte generációváltás. És, és ugye volt generációváltás 92-93-ra fordulóban és ugye azóta megint lett egy generációváltás generációváltása kiszámoljátok mennyiben? 18-ban vagy mikor? igen 18, 17-18-ra tehát ez és még ezt is nem elég hogy van 25 év legalább két ember között hanem még ez is probléma hogyha például mondjuk az egyik illető 65-ös a másik illető meg mondjuk 72-es pedig csak 7 év van köztük de mégis mivel ott közben egy generációváltás már kommunikációs problémát okoz a nézetkülönbség, világos ez? mit se tudnak ezekről az emberek? nem is tanítják sehol soha nem is hallottam ilyen dolgokról, érted? soha, senkitől ugye is mondhatjuk azok hogy azok a szerencsések ebből a szempontból mondjuk párkapcsolati szempontokat figyelembe véve akiknél éppen nem volt generációváltás tehát még az is gond, gondold végig hogy egy 68-as meg egy 67-es születésű együttműködjön csak egy év van köztük, de közben volt egy generációváltás, hoppá érted? és hát ha még ugye úgy volt a generációváltás hogy még akár van köztük 20 év érted? generációváltás és meg még 20 év is mert ugye egy generáción belül, a 25 éven belül jobban kijön az ember még akkor is ha esetleg több év van köztük érdekes módon tehát mondom ezek érdekes dolgok, de az embereknek fogalmuk nincs tehát nem tudják hogy ezért kellene ilyeneket tanulni, mert hát az a minimum hogy akikkel vér kapcsolatba vagy, közvetlen hozzátartozónak minősül, azon nem lehetsz harangba mert az olyan mértékben elvonja a figyelmedet hogy a jelenre nem tudsz odafigyelni és okozod folyamatosan a problémát nem kéne ezeket megtanulni hogy jól tudjunk bánni legalább minimum a közvetlen hozzá persze az se baj ha mondjuk általánosan az emberekkel jól tud valaki bánni de hát ugye az se baj hogy na itt van ez a hát már nem, nem beszélnék róla de lejárt az időm ránéztem na szóval itt van ez a tíz terület hol fognak neked erről a tíz területről módszereket nyújtani rajtunk kívül? Hm? módszereket, tehát nem azt hogy megmondják hogy hú hát ezt nagyon rosszul csinálod és így kellene csinálod. mert ezt rengeteg helyen tanítják, elmész bármilyen képzésre és elmondják hogy milyen hülye vagy na tényleg és ne olyan hülye legyél hanem ilyen jó azt is elmondják Mert ilyen jónak kellene. én már bemutatom hogy milyen jó vagyok mondja az előadó de az hogy hogy jutsz oda érted? biztos módszerrel hogy jutsz oda azt nem tudják elmondani tehát elmondja az előadó, mondok egy példát, jó? hogy ő ült sitten drogozott, érted? és elmondja, hogy na most nézzetek rá! Mi tartok előttetek tízezer ember előtt előadást milyen szuper lettem, ha én meg tudtam csinálni akkor ti is meg tudjátok csinálni, mondja az előadó és akkor az emberek vannak hályóban hát persze hogy meg tudom csinálni hát én nem drogoztam meg nem is ültem sitten akkor miért ne tudnám megcsinálni de arra nem gondol senki hogy mondjuk ott a sitten felfedezték hogy milyen jó tud ez dumálni hogy meg tudná ez győzni az embereket és akkor elkezdték patrolálni oké és elkezdték nyomni bele a tőkét a haszó reményébe világos ez ezt ugye nem mondja el, még véletlenül sem az emberek meg nem gondolnak bele, nem gondolnak bele. tehát figyelj, én pontosan tudom hogy milyen munka kell abban hogyha az ember saját erőből akar bármit megcsinálni és azt is tudom hogy mekkora Tanulás szükséges hozzá, és mekkora gógyi szükséges hozzá, és mennyi idő szükséges hozzá. És nekem nem mondja senki azt, hogy jön valaki a semmiből, úgy, hogy se vagyon a semmilyen nem volt, és hirtelen pár éven belül ő lesz a milliárdos. Nekem ezt nem mondja senki. Hogy ezt magától meg lehet csinálni. Hogy például jön valaki egy semmi faluból, majd ő lesz a miniszterelnök, érted? és ő lesz a világ egyik leggazdagabb embere nekem ezt nem mondja senki hogy háttér szél nélkül ezt lehet nekem senki nem mondja mert én aztán tudom hogy háttér szél nélkül mennyi munkával lehet, sőt szembeszél le mennyi munkával lehet elérni dolgokat, oké? Okay. köszönöm szépen a figyelmeteket, gyere tanulni, szeretünk benneteket átadom a szót a házigazdáinknak, sziasztok! szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a képzést is hát ebben megint benne volt minden ami a napjainkra jellemző én az életem egyik legjobb döntésének könyvelem el hogy elkezdtem és azóta is folytatom itt a, a tanulást én megtapasztaltam azt amiről most Szedlacsik Miklós beszélt hogy nem hogy nem hagy ki részleteket rengeteg módszert ad olyan dolgokat tanít, amit tényleg önmagunktól is tudunk alkalmazni, tudjuk az életünket rendbe tenni, de ha elakadunk, akkor itt van az ő személyes segítsége teljesen díjmentesen a tanulóknak. Én mindig azt tapasztaltam, hogy bármit, amit ő mond, és az egóm ö, szembefordult volna ezzel, hogy hát az mégse úgy van, meg nem értek mindennel egyet, meg elkezdte megmagyarázni, és. Nem kellett hozzá sok időbe bizonyosodott, hogy bizony Szedlacsik Miklós, amit mond, betűről betűre igaz. Én még, amit tanácsot kaptam tőle, az mindig segített az én életemben, és mivel nekem azért van egy, egy csapatom, ezt a tudást én is tovább tudom adni a csapatnak. Ha elakadok, még nem tudok annyit, mert még rengeteg minden van, amit meg kell tanuljak, akkor Szedlacsik Miklóshoz tudunk fordulni. Mindenkinek azt tudom javasolni, ha már valamilyen formában találkoztál a PPH-val, az biztos, hogy egy jel, és nem szabad halogatni. A halogatásról is nem tanultunk. Mert hogy a jelek azért jönnek, mert nincsenek véletlenek. Mi már megtapasztaltuk. Szedlacsik Miklósnak különleges képességei vannak. Hiteles forrásból, a teremtőtől kapja az információt azért van itt a Földön hogy nekünk segítsen és rengeteg embernek közösen tudjunk segíteni és ne gondolkodjatok gyertek hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt a színvonalos előadást nagyjából el is mondtam mindent én is csak annyit tudok mondani hogy és répje sokan azt mondják hogy eljön annak is az ideje majd belépek csak ennyit csak vagy ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni hogy az idő az nem jön az megy ez az egy amit nem fogunk tudni bepótolni és ha nagyon belegondolunk már nem sok időnk maradt hogy itt ezeket a tanításokat megéljük megtanuljuk meg is éljük, és alkalmazni is tudjuk és én Szedlacsik Miklós személyében azt a hiteles tanítót találtam meg aki példakép előttem és szerintem mindenki előtt példakép lett maga az élete is és az egész tanítása is hát most szünetet tartunk szünet után a coach képzésünk lesz melyen ha szeretnél részt venni várunk szeretettel ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örültünk, hogy részt vettél, megtisztennél minket, és akkor elköszönünk tőled. Nagyon szépen köszönjük, most pedig 25 perc szünet következik.